Ez egy energiaita. Átlagosan annyi koffeint tartalmaz, mint három csésze kávé. Olyan esetről is hallottam már, amikor rohanmentőre volt szükség, hogy az életét megmentsék valakinek, aki nem gondolta, hogy ezek ennyire veszélyesek. A gyerekek is szabadon megvehetik, és korlátlanul fogyaszthatják. Érdekelne egy természetes megoldás, amelyik ugyanazokat az előnyeket nyújtja, csak nem játszik az életeddel?